Дев'ятирічний автор маріупольського «Щоденника» Єгор Кравцов нині не робить у ньому нових записів. Поки що ні, Ну, може, потім буду продовжувати. Нагадаємо, про хлопчика зі «Щоденником» Суспільне розповідало торік 4 червня, коли він із мамою, сестрою та бабусею евакуювався до Запоріжжя з бомбардованого Маріуполя. Там, переховуючись від обстрілів у підвалі приватного будинку, де жила родина, записував події та переживання. Це воєнне, це вертольот. Ну, то танк. Да, -то плохо з'явилося в мене. Ну, такі здання. Горячі. Вот, вот. У будинок Кравцових російський снаряд влучив 18 березня. Розбив половину даху, впала стеля. Олену та дітей поранило. Травми її батька були більш тяжкими. Він помер за тиждень. Бабочки могилка в кінці міста. З Маріуполя до Запоріжжя, потім Київ і далі на захід України. Мати Єгора каже, відколи виїхали, син втратив потребу занотовувати щоденні враження. Він саме у Києві, як поїздку, як їздили. Все трохи. Малював ще. Да? Ну, а зараз вже якось, коли переїхали, вже не хоче. Зараз все добре. Друзі, друзі якісь справи. А, ні, ні, ні. там і багато в нього часу було, тому що ми ну, сиділи вдома, він не знав чим себе зайняти. Ось він собі таким чином придумав. І, ну, і йому тоді треба було це кудись велитися. Нині Кравцови живуть у містечку Бурштин на Прикарпатті. З вересня разом зі своїм котом Кузею, якого волонтерам вдалося вивезти з Маріуполя, розповіла Олена. Єгор та його сестра, 16-річна Вероніка, навчаються. У нас ліцей тут недалеко, ну хвилини три, можливо, п'ять від дому. Так. Діти ходять самі туди вже, вже освоїлись. Ходять, навчаються, так. подобаються, звикли, друзі з'явилися. Я подружився. Ну. З хлопцями. Ну, в школі. Попри те, що адаптувалися на новому місці, захоплений і зруйнований Маріуполь залишається для кравцових домом, куди вони прагнуть повернутися. Повернутися додому, Маріуполь. Де б як гарно не було, але душа там залишається. Наталя Чукулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.